आओ oh, तो ભાઈ પઢ હે દિવારી દેવ દિવાળી દેવ મા મણ મણ મણ મણ મણ મણ ઝડપી જમવાનો છે કદાચ મજા વાળા વાળા પર તન થી જન્દી હર હર બાડીઓ મારો આદના અપડમો કિરાય ઓ ઓ મારો આટમા વટેના દીયે ગડી બે ગડી હપાડો કરજે કરજે માણો કરજે માણો કરજે કેર દેની હે દેશે દોહી ભૂલો કરતો હે દેશે માજે તો કે જીત નીકળી માની અજેની ભૂનો થશે જીણ મની મયકની અજેની ભઈપંદીની મોમા ભોરિયાની માતા ડોલીવો જીવ માતે વાતે કોણ ના બળદે ખભળાને મોમા બોલતી જીવો એતો મોમા શિરોદ આ પિતરિયા કરે शोदो जान से पण मानी स्कूल का नाम हुआ कोई जादू रखता नहीं